یا با خودش اطمینان نداره و همین خاطر ما اگر چیزی هم میشنویم سعی کنیم رو و تحصیل رو بر بازار کریپتو بررسی بکنیم فقط دونشتان اینه که خب گینی به ما نمیده اون گروه هم اگر زحمت بکشین در بود یه کسی یه شماره بذاره که همه دوستان بهش پیام بدن تو اون گروه تلگرامی اضافه شن اگر تا آخر کلاس زحمت بکشین به اینجا من میشن. اما این فرزیات بازار تحلیل تکنیکال استفاده از تحلیل تکنیکال در بازار مالی یعنی همه چیز در قیمت حرکت در روند، تکرار روندهای گذشته است پس این تا که همون نشد گرفته از نظریه آی هست یه مشکلی داره یه محدودیتی داره ما یه عبارتی داریم به نام بازار کارا تو بازار کارا میگه که قیمت همه اطلاعات گذشته و اکنون رو نمایش میده بسیار عالی گروه قبلی میتونه باشه اما تو گروه قبلی بیشتر دوستان در تو میتونید تو هم گروه قبلی باشه اگر یک کسی زحمت بکشه ادمینشو نمیدونم کی بود بقیه دوستانو اضافه کنه چون فکران پرایویت یه گروه محدود ساخته شده بود اگر چیزی تو هم... اگه بتونید هم گروه استفاده کنید عالیه اگر نه که یه گروه جدید ایجاد بکنید کنید حالا باز خودتون به یه جمعبندی برین اگر مشکلی داشته باشیم یه گروه جدید تأسیس میکن اگه نه که هم گروه قبلی هم میشه استفاده که من فیلال رو هم اونجا هم میتونم بفرستم. خب من برگردم به بحثمون محدودیت بازار بر اساس تحلیل تکنیکال به کاراب بودن اون برمیگرده. بازار کارا بازاری که تمام ت... ت... همه اطلاعات، این ها همه چی تاثیرش رو قیمته، گذشته و اکنون میذاره گذشته و حال و اگر شما توی بازاری دیدی که میان بهتون میگن که آقا بیایم گروه تلگرامی خرید گروهی بزنیم من با مدیر مالی فلانجا رفیقم صورت مالی خیلی توپله و میگم یه زمین فلانجا داشتن دادگاه قرار رای بده نفع اینا بده و اینا این یعنی نشعت گرفته از یک بازار نیمه کارا یا به صورت خیلی جدی بتونم بگم بازار ناکارا در بازارهای ناکا بعد در بازار نیمه کارا و های کارا خب تحلیل تکنیکال و فاندامنتال جواب میده اما در بازارهای نیمه کارا و به سمت ناکارا دیگه اصلا تحلیل تکنیکال جوابگو نیست چیزی به نام منیپولیشن انجام میشه دستکاری در قیمت راحتی نوسان توی قیمت ایجاد میکنن حالا یا سیستماتیک یا غیر سیستماتیک این اتفاق میفته پس دقت بکنم من اگر دارم از ابزاری به نام ابزار تحلیل تکنیکال در بازار بورسی مثل بازار بورس تهران استفاده کنم یا هر بازار دیگه ای که برام دامنه نوسان گذاشته حجم مبنا گذاشته، محدودیت های مختلف برای معاملگر گذاشته مثلا آ یه بار در روز نمیتونی بخری بفروش دی که بارها توی بازار خودمون با این مسئله مواجه شد این بازار از بازار خالت کارا خارج میکنه و به سمت نیمه و ناکارا می‌بره. و دیگه این ابزار به من جواب نخواهد داد اگر دارم میرم سراغ بازار درست که توش کار بکنم اولین فاکتور رو نگاه کنم که این بازار کارا یا ناکارا یا نیمه کارا؟ و ابزار اون چیه؟ حالا پس این تحلیل تکنیکال تو بازار کارا جواب میده تو بازار ناکارا و بازارهای خاص با شرایط ویژه مثل همین محدودیت هایی که خدمتون عرض کردم کاربوردش ضعیفتر میشه پس یه چیزایی دیگر بعد بودیم در دل تحلیل اضافه کنیم حالا بریم سراغ بازار کریپتوکارنسی یه بازار درندشت. ناظرم که نداره حالا این کسی یکی از سازمان بودخره یکی میگیره میگه آقا سمانه دستکاری در قیمت کردی و با معاملات باطل میکنی ولی این دیگه هر چه چیزیه خود ایلان ماسک این کار ملت این شده که صبح بله میشن توییترو نگاه کنن لحظه چک بکنن که با مثلا ایلان ماسک یه چیزی زده باشه که اینا رو بد بحث کنه دیدم <تصفح> به شوخی امروز این دوستان بورسی صفحه توییتر ایلان ماسک رو اسکرین گرفته بودن زیرش هم یه هشتگ زده بودن پالایشیکو که مثلا آقا امروز رحومت بالاشت کنه ایشون رسما اومده با توییتی که کرده یه نوسان گردن کلوف توی بازار دوچکانی ایجاد کرده و حالا سکس سامانه چیز سیکریویتی اکسچینج کامیتیز سازمان بوس و عراق بهادر امریکا اینجا بنویسنم این اسطلاح ها خودتون هم اس کن کون اکسچینج اکستچنج کمیتی سازمان بورس اوراق بهادار امریکا گفته این معاملات این و این اتفاقی که افتاده بررسی میکنه چرا چون این آدمات اون کشور هستن و یک سری سررافی وجود داره که در امریکا به سطح رسیده سازمان سک که در جریان ببینید تو جلسه دوره قبل گفتم که 1970 نه خیلی قبلتر از 1970 هم تخصیص شده بود 1921 که یه کلاهبرداری بزرگی در بورس آمریکا انجام میشه کلی ضرر میکنن، اون سازمان شکل میگیره همینجوری میاد که الان قوانینی مثل FATF و نمیدونم بحث آRS که احتمالا دوستانی که تو حوزه مالی هم کار میکنن شنیده باشن نشت گرفته و خروجی کار اون سازمان هست که تمام دنیا داره ازش بهره من میشه لذا پس ببین توی بازار مثل بازار کریپتو که انقدر انداشته به این راحتی من نمیتونم بازار رو بکنم اون هفت چه هش ساعتش رو ساعتش رو دقیقا زمانی هم میشه این همین ما که چینیا، اصلا مثلا توی یه دو ساعت قبلش 1 ساعت قبلش دارن از بیدار میشن دیگه یه میلیارد و شیز... هفت اکسد ده درصدشون این بازی بیان دو برای جمعیت ما، سه جمعیت ما دارن خرید و فروش انجام میدن پس رو بازها تأثیر زیادی دارن. پس در نظر داشته باشم که تحلیل تکنیکال و فاندومنتال محدودیت هایی دارن که این محدودیت ها باعث میشه که من صرفاً نتونم دخونه های اعتماد کنم به چی اعتماد کنم؟ الباقی داستانی که میخوام بهتون بگم تحلیگران بنیادی بازار میتونه کارا باشه اما همه اطلاعات در قیمت مستطر نیست و قیمت هم تصادفیه حالا فرضیاتشه نگاه اصلیش هم به ارزش ذاتیه و اقتصادی. اقتصاد کلان رو بررسی می‌کنه، شرایط مالی شرکت رو بررسی می‌کنه، تیم مدیریتی رو بررسی می‌کنه پس اگر بخوام بیام تحلیل فاندامنتال بیت کوین رو ببینم بعد برم سراغ این که مثلا آقا این بیزینسش چیه؟ زیر فنیش چیه؟ حالا اگه بیت اومده که فورک بیت کوین هست، این بیت کوین کش چه کاری داره انجام می‌ده؟ پردازشو داره تر میکنه، اندازه بلاک‌ها بزرگتر میشه، هزینه تراکنش کمتر میشه و و و و و اون داستان سگویتی که روی بیت اتفاق نیفته که بحث اینه که سرعت تراکنش رو بیاره بالاتر، هزینه تراکنش رو کمتر بکنه. از این کارای اینجوری بهبود شبکه انجام شده دیگه. و آدرسای بیت کوینی که خاطرتون از یک دوستی که اولش میخورد دیگه. و اینا هر کدوم تعریف داره. اگر وسیعیت بزنین حذن تراکنش هم کمتر. پس اینها مواردی میشه از بررسی تحلیل تکنیکال فن که ما توی کارمون ازش باید استفاده کنیم آرودی رو اتفاق داره میفته خیلی هم ازش استفاده میکنه حتی تریدینگ ویو که من ادامه میخوام بهش بپردازم قسمت عمده از تخصصا رو میبینه رو همین سطح اما یه جاهایی که داره تحلیلگر با شک و تردید میگه اگر این شد انقدر رشد میکنه از اینجا میره بالا یا اگر اینطوری شد انقدر میشه میاد پایین اسلام میکنه کجا میتونم توی روند بلند مدت ببینم توی این ابزارهایی که با هم در ادامه خواهیم توی تحلیل تکنیکال دو تا واژه رو خیلی میشنگید اندیکاتور و اوسیلاتور. اوسیلیتور و اوسیلیتور تلفزهای مختلف ازش دذاشت داریم اندیکاتور روند سهم رو مشخص میکنه مثل منفلو ایندیکس ام اف آی یا بولینگر بر یا ایچی موکو یا ایم ای موگین پس میگه روند صعودی یا نزولی که اگر من بتونم دیتا رو بر اساس تایم فریم بلند مدت بگیرم و استفاده بکنم به من روند اونجا هم خواهد گفت. را چیه؟ هیجان سنجه؟ در بغلش درصد می‌خوره سمت راستش یا چپش. یه صفر داره یا منفی 20 تا 20 مثبت این در درصد در بغل عدد می‌خوره بغلش یا درصد می‌خوره. برای تشخیص ورود به موقع برای تشخیص ورود به موقع در موردش بیشتر صحبت می‌کنیم. نگران نباشین اگر توی این جلسه مقداری اصطلاحات زیادی رو شنیدین یه ما داستان شاید برمون پیچید و گیج کننده شده تفاوتا چیه؟ اسیلاتور یک نوع اندیکاتوره و بحث اشباع خرید و فروش رو داره یعنی میگه اگر رفتیم بالای این نمودار اشباع خریده پس اتش خرید کم میشه میاد پایین توی پایین ترش که در زیر نمودار هست اشباع فروشه پس فروشنده به یه جایی میریسه که فروشاشو انجام بده بازار به تعادل میرسه این سیکل این نمودار سینیسی بالا پایین میشه و خب خیلی هم مورد استفاده است ما هم ازش استفاده خواهیم کرد خب آیا من باید به همه این ابزارها رو برم یاد بگیرم برم یاد بگیرم ربات بنویسم برم تحلیل تکنیکال یاد بگیرم برم تحلیل فاندامنتال یاد بگیرم برم این چیزایی که مواصفات در این کلاسش داره میگن یاد بگیرم و روانشناسی معاملات یاد بگیرم برم یه نوتی به فاینانشال استرولوژی بزنم دیگه خب این من از کار زندگی نیست بیزینس من این یعنی محل محارت من این نیست محارت من کار دیگه ای منابع مالی دارم میخوام ازش استفاده کن. چیکار کنم کنم؟ استفاده از تحلیل تحلیلگران برتر و درجه یک به من کمک میکنه تا بتونم شرایط تیریو برای خودم فراهم کنم که بتونم بیشترین سو بشن اصاری کنم یه اصطلاح معروفه که بعدا هم کتاب،, کتاب های مختلف در حالا با همین هم نوشته شده استند آند شولد اف گینز یعنی ایستادن بر شانه های غول. یه افسانه اساتیر یونانی هستش که یه قول ناب... حالا داستانش این بوده یه قول نابینایی وجود داشته که این گول نابیناه برای اینکه بتونه مسیر خودش رو پیدا بکنه از یه به قول معروف کتولهی به عنوان با نام اوریون استفاده میکنه این قله ببخشید اوریون بوده به نام سیدیلیون استفاده میکنه که این روشونش نشسته بوده این جلوتر رو می‌دیده و بهم میگفت مثلا چیکار کن چیکار نکن و خب این اصطلاح بعدها در صحبت‌های اسحاق نیوتن درج میشه و اینجوری مورد استفاده قرار میگیره که اگر فاصله دورتر را دیدم با ایستادن بر شانه‌های ها بوده است پس اگر قرار من یه رویه چیز نقطه دورتری رو ببینم احتیاج برم روشونه قولها یعنی چی؟ یعنی واقعا قولی وجود داره؟ نه قول که وجود داره ولی داستان اینه که من به جای بیام خودم همه چی رو کشف کنم میتونم از مهارت‌ها و دستاورتهای دیگران استفاده کنم فقط کافی شما در روز همون اپلیکشن بود که توی دوره قبل گفتم که نصب بکنید هم خبری بود هم قیمتی یکی دو تا وبسایت هم عرض کردم دو سه تا وبسایت فارسی هم گفتم فقط کافیه